Mitä, mitä ihmettä? <totot> Day. Täällä ollaan kuum. Ollaan nyt siis ekaa live-lähetystä pitämässä Artun Vä, kanssa. Vähän silmiä koskettaa täällä laata. Ai jumal Skugeri. on ku... Oho. Uh, tässä livessä nyt olisi tarkoitus että me vähän Opetellaan tätä vasta tätä touhua että miten tätä Streamlabs OPS ja me ollaan nyt aloitettu sen käytöllä, niin miten tätä käytetään. Katso taas. Nyt me alkaa virittelemään pian tätä tuota screenscreenia greenscreeniä tohon Aala on meidän omissa. Se on tuolla kartalla. Se on tuommoinen esimerkki vaan. Joo. <laughs> Tämä oli ensimmäinen asia, että tuli mieleen screenscreenistä. Rekkapoulutin. Kyllä, se Ei se. Ei, se. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a follow. Me Kato, nyt lähtee semmoinen pomppu että On Ei, mutta se... ei... The frustration is just essential to the act of climbing and it's authentic to the process of <tos> building <tos> a <tos> game about it. Äh! Tämä on ehkä toisaalta hyvä peli nyt näyttää, että kuinka teräshermoja me ollaan. Let's go! Älä ny! Älä hänen. muuten heijastimet jo esiin, koska alkaa olemaan aika pimeätä. On. Ja nykyään on hyvä. Mä oon monessa vaatteessaan valmiina jo hyvät heijastimet! Ja matka jatkuu. Ja, ti ti tähän väliin mä arttu kysyin sulta että kysy. Uh, laitanko uunin uuni lämpöä? Joo. Jepo. Mä laittaa. Sillä väliin kun tuunia, niin mä oon lupaa, että mä oon päässyt jo tosi pitkälle pitkälle. Okay. No ko. Sillä välillä kun Tuomas on pois, niin mä oon tämän oh. No, nyt jännätään. Onko siellä edetty? No ei, taaksepäin on mennyt. Hopp! Hyvää nakutusta, mutta ei toivottua tulosta. Nyt, nyt! Tosta mm. Juha vinkas <tos> <tos> Älkää pelakkua tätä peliä Oli taas hassutuksia tähän väliin Siinä on katsottu Muutama Muutama hassu uh, Video Video valmiiksi. Jos se nauraa niin sit Pyöräytetään tota ympyrää, haiks? Tutti frutti. Hi guys, I'm new here, what are you saying? Hello Susi! We are playing love, love or lose <laughs> We... <laughs> Joo, siihen tulee videot, tulee pyörän tuohon. Me ollaan, mä jo semmosia videoita, mitkä ei ei toivottavasti ainakaan tota tilaa kenenkään päivää, ei myös oh. meidän päivää ne mutta we are watching funny videos and if Thomas or Arturo likes, we are going to eat some bad candies or good or good, or good candies. You never know. You never know. Sheesh. Tapa marshmallow. <laughs> <laughs> hmm. Yäk! Oh! Voitko kertoa hauskan vitsi? Hauska vitsi Se oli se, että mistä tietää, että jääkaapissa on Jää No ja sen aistii Ja, mut enemmän tykkäsin, uh, tota, Batmaneista. tota, Mä oon enemmän Batman-mies Batman, kyllä Batman Hei, siellä rakennetaan Mä känsin mun portti. Tää on todellakin yksi työmaa tää peli, Oi! Oh. Kuka siellä kuonekensuissa? Porta meni taas väärin. Määrsyttää ärsyttää tää, että liikkuu ja jengi rasentuu. Kuka siellä oikeentina aihaa Matti mehukahti, ylläris jälä! Matti mehukahti, ylläris jälä! Varmaan laas Karila nakutteli sieltä ylmoista. Nimenomaan sit vielä... Kia... Täällä on Jappi! Jappia ja seurataan nyt. No ei Jappi CS. Let's go Jappi. Missä täällä nyt vielä on joku mukana? Okei. Okay. Okei okay, Jappi näkyy ja voit. Hyvä Jappi, hieno homma. <laughs> Me liian tyrkkiä nyt. Okei, no niin, mä oon tänne takaisin. No joo, tämä on minivan. Nää on Niin, mutta ne on, kato nyt. No niin, Matti heti katteli striimissä, että nyt mennään. Hei, no oo oo oo oo oo Oi oi oi oi oi. Ei, pikkio käy hyvä. Rakentelee. Joksi puole pelaa. On Jappi mielin hyvän rakennusala. Tähös on nyt Tuomas kulkaa hei ohjaimissa, niin tota. Menkää kaikki hei. Menkää digutaan toisenne. Mennä. Hostnian Markko, niin se lähtee. Joppi on täällä Sulla oli siinä se juttu, se se bugi-bombi-juttu, tietsä. Lokakuussa ei tontkuurikkii. Tää tulee kohta krekkiä pehmeitä paketteja. Se oli muuten paha, kun uhkailtiin pehmeillä paketeilla. Juu, eikä. Uhkailla risuilla, eikä pehmeillä paketeilla. Pehmeät paketit on niinku ihan jees. No, mutta silloin pienempänä niitä pehmeillä paketeilla, kun halusin pleitto karkustella. Sieltä vaan niitä jotain villasukkia silloin. Toivo sitä uutta pionicleä. Uutta pionicleä. Tuolikin joku villapuse. Kyllä siinä alkoi huuli Tulee, että tulee jotain hienoa. Huono kaikes. Tää vähän kuin syyslomaleide. Pium! Niin, no totta. Pium. Tältä ei näyttää, me ollaan tuomassa. Mitä? Oi! Oi! Oi! Oi! oi! kuvan laatu on kuvasit jollain kesäkurpitsi. Mutta jos ei siis tullu sel selväksi, niin... Niin, niin, niin... Seuraava Riimi. Ei olla kahdestaan ruudussa, vaan kuten ehkä sieltä jo voi hahmottaa, että. No, katsotaan mitä sieltä hahmottuu myöhemmin. Mutta saa alkaa veikkailemaan tänne chattiin, että ketkä, ketkä tai kuka olisi kyseessä. Hmm. Kuuhöyry. Ei, ei ollut ei ole. Reino ja Kaapeli. Ai jettä, se olisi kyllä kova kompo Siis ja Aapeli vai? Niin. No, niin, Reino ja Kaapeli. Aivan selkeät Reino, Reino ja Kaapeli. Niko ja Santtu. Mutta täältä tosiaan näyttää vähän seuraavan kuun live-lähetys. Niko ja Santun kanssa ollaan, ollaan livessä ja hmm. pelaillaan. Jutellaan. Jutellaan. Halo päivää! otetaan eee, vielä. Musiikki vielä. musiikit pois pauhaamasta Mulla on pi pipakin vinossa näköjään Kuppu Mutta tota, tosiaan tervetuloa tän päivän illan lähetykseen ja Alkuun erittäin hyvää syyslomaa jos sinulla sellainen alkoi Kyllä, let's go Mitäs muuta? Mä meni kun mä keskityn noihin kommentteihin niin lujasti. Tuo tuli semmonen kommentti, se pisti mua silmään, niin oli luki sillä lailla, että että Niko ja Santtu on Pirkkalan nuorisopalvelut kellarissa kidnapattuna. Meillä ei ole kellaria täällä. On muuten aika iso epäkohta, Oh Ihan hirveä epäkohta. Mennään preikille otetaan yhteys Niko ja Santtuun ja palataan sitten linjoille. Saudidau. down. ollaan linjoilta takaisin. Näin. Muun on me ollaan nyt. Anna kertaa Heti pieni tekninen vaiva tähän alkuun. Katkeilta. Kännykkä! <laughs> on. YouTube-kanavallemme. Niko ja Santtu. tervetuloa. Kiitos. nuorisopalveluiden live-lähetykseen. Live Let's go. Kiitos, kiitos. Oh my god. Ei pysty meillä ole niin. Mitä muuta kuuluu? Uh, YouTube-kanavalla selkeästi menee hyvin. Sitten on pelikanava ja Mitä muut Niko ja mitä muuta? arkeen? No, ihan hullusti tätä meemitalon remonttia, missä me nytkin ollaan. Sen verran voi tämä Tampereella, missä me tällä hetkellä ollaan, en sano, missä päin. Tätä me ollaan tässä tehty nyt syksyllä ihan hullusti. Ja alussa jumitti aika paljon, mutta nyt voin sanoa, että on alkanut etenemään aika hyvin. Että kyllä se tämän vuoden puolella on valmis. Paljon <lain lain> tuli kyllä kysymyksiä. Pirkkalalaisia nuori kiinnostaa toi meemitalo ja Joo. mitä siellä tapahtuu. Että täällä porukka odottaa kyllä tässä kunnassa Visosti. innoissaan. Että että mitä on luvassa? Ketkä ovat Niko ja Santtu ja minkä ikäisiä te olette? Tämä on paha pitää aina laskea, kun mä en muista enää yhtään paljon mä oon. aina sanon varmuuden vuoksi, että mä oon 18, mutta en mä enää 18 aihe. Montako vuotta oot monta sanonut niin? <köhön> mä äh, on sanonut tota varmaan 5, 6 vai 7 vuotta. <köhön> no, Tämä on yli, yli parikymppisiä, mutta alle 26 vuotta. 98, 97 ehkä. Joo joo, mä, mä oon 97. Milloin te olette tutustuneet? Joo, Ollaan. me tutustuttiin Kuopiossa me molemmat aloitettiin siellä tekemään tupevideot. Joo, siis me itse asiassa ei tunnettu niinku lapsuudessa, että me asuttiin eri puolella Kuopiota, ja mä asuin siis niinku ihan eri puolella, siellä keske, keskusta oli välissä, ja Santeri oli vuoden vanhempi, jolti eri kouluissa, ei tunnettu sitä kautta. Santeri harrasti, harrasti lätkää ja mä harrastin partiota, eli ei siinä kautta tu, niinku tunnettu. Mut sitten molemmat aloitti tekemään omille kanavilleen Tube-sisältöä. Sitten siis kuultiin ton, öö, Yhteen, meillä oli yhteinen tuttu Santerin sukulainen, oli mun luokalla. Joo. Ja mun luokkalainen kertoi mulle, että Kuopiossa on toinenkin tubettaja. Ja se sama kertoi myös Santerille, että Kuopiossa on toinen tubettaja. Miettiin heti silleen, että mitä ihmettä, miksi kukaan muuta tätä haluaisi oli, oli vielä sitä aikaa, kun äiti sanoivat, että muistakaa, että internetissä ei saa kehenkään tubettaja. Niin <tuhun> <tuhun> <tuhun> ja te menitte juuri tekemään päinvastoin. Olen niin. sitä ihmetellyt itse just YouTubessa, että YouTube on jotenkin paljon harvemmin nousee niin kuin, uusia nimiä. Niin kuin, tosi moni ketä silloin teki videoita, niin tekee oikeasti vieläkin. ja niin just kaikki Herbalisti, et mä muistan. mikä teidän siis oli ne ekat kanavat? No, mun ihan eka oli Nike XD XD. <tos> <tos> sitten, mä halusin aloittaa puhtaalta pöydältä, niin sitten mä tein uuden kanavan, joka oli Nike Dits. Kun pelasin sellaista Call of Duty-peliä ja tein edittejä siitä, niin sen kanavan nimeksi tuli Niko Editoi, eli Nick Edits. Mä tehty monta sinne sitä pelistä. Entäs Santtu? Mun ekan kanavan nimi oli Emptypot12. Se oli mun runescape-uhkelin nimi. Uuu, kovaa runescape! Mulla oli sen jälkeen ilmaveivaus-kanavan sählypalloilla ja sählymailla, semmonen kuin Chorra Santtu. No niin. Sitten mä tein vielä semmosen trikkaus missä mä tein volteja, ja sen nimi oli triks, Mix, joku tämmönen, ja sitten mä tein vielä mun vlogikanavan, mikä nimi oli Santu. Miten keksitte videoideat? Ää, no, mulla, mulla tulee eniten videoideaita, kun mä oon menossa nukkumaan. Meillähän siis koko aika on enemmän ideoita, kuin meillä aikaa tehdä. Meillä on semmonen hullun pitkä lista niistä, ja sitten myös mä luen ainakin suurimman katsojien kommenteista, että oikeesti tulee tosi paljon hyviä ideoita. Joo. Et, se on aina uskäs, me tehdä joku video, ja tuli joku viisi kommenttia, että mä ehdotin tätä, onko täällä on? <lipiikin> <lipiikin> nyt teillä on toi pelikanava launchattu, niin tota, Nii. uh, mistä tuli idea tehdä erikseen sitten se? Se tuli siitä, kun oli tää maailmantilanne homma, ja oli vähän ylimääräistä aikaa. Ja joo. sitten me niinku alettiin molemmat pelaamaan vielä entistä enemmän. Itse niinku viime vuonna parasi hullusti Warzonea, kun tuli, niinku, siihen tuli aikaa vihdoin, kun oli yhtäkkiä keikat ja kaikki peruuntui. Niin otin pleikkari pitkästä aikaa käyttöön. Pelasin vaan Warzonea Niin sitten siinä, kuitenkin. me että vitsi olisi hauska. Kun mäkin paljon pelivideoita ja Santerikin alkoi pelata Warzonea Ja sitten me katsottiin, että Minecraftia kaikki pelai tälleen. Niin Santerillahan se Minecraft-sarja kesken, missä Noobinen aloittelee sitä. Ää, mun leppi on tällä hetkellä Warzone. Mulla on yllättävää. Tää on niin kuin, monella meemi tällaisella sama. Niin Mä pääsin lukiossa League of Legendsia. Niin oh. niin serien yksynä julkaistiin iPhoneille ja Androidille tämä kännykkäversio siitä, eli Wild Rifti. Mm. Okei, okay. niin eli se on sytyttänyt. On pela... Se on siis jotakin, mä en ikinä kännykkäpeliin syttynyt, mutta jotenkin mm. nyt toi. Se on niin tehty niin hyvin, niin mä pelaan sitä ihan hullusta. Onko otettu jo mobiiliversio haltuun runista? Puhelimelle? Kyllä! Ei, Ei juhlki, älä sitä. <laughs> Jää työt eh, tekemään. On, onko se 0,7? Siihen saa valkata, ottaako se Old School-versio vai Uuden versio. Ei vitsi. Kyllä. Älä lataa sitä, ei enää ja... Mitä sitten oli tämmöinen kysymys, että miten valitsette yhteistyövideot ja että onko rahalla iso merkitys siinä valinnassa? Tärkeimmät riteerit on just se, että siinä saa hyvän videon. Kyllä. Että, niin kun, se pitää olla se idea semmonen, tai sen tuotteen pitää olla semmoinen, mitä me oikein käytää ja tykätään. Lähti sittenkö tuohon mört... kasinomainonta showhun, mikä on nyt paljon? Ei, jos just sen sanomassa, että sitten myös pitää olla moraalisesti ja laillisesti oikee. Kyllä. Siksi me just tehtiin, se meidän uusi video oli uhkapelien hmm. vastaava. Vähän että Mitä, mitä tubettaminen on ehkä mahdollistanut? No, tupettaminen on mahdollistanut sen, että me pystyttiin lopettamaan oikein työt. Siinä vaiheessa, kun saatiin 100 000 tilaajaa, niin siinä vaiheessa me jäätiin välivuodelle koulusta ja ei ikinä palattu. Okei. Okay. Okay. No, se mahdollisti aikaa tähän, koska tämä vie hulusti aikaa. Jos koulussa, niin ei videoita tulisi vielä vähemmän. No, no niin, tämä tulee seuraa. Tämä on paha. Tätä on kysytty meiltäkin tosi usein siis meiltä. Ja kysymys kuuluu näin. Milloin me ette oikeisiin töihin? Toivottavasti. Tätä pystyy, että niin pitkää kuvaa haluaa. Jep. Se... Yep. Ja muuten näin, että kyllä tämä tuntuu jossain tapauksessa tehdä oikeita töitä. Esimerkiksi just maanantaista keskiviikkoa, mm. kun päivän me vaan editoitiin. Että tämä mm. on oikeasti ei paljon muutakin kuin pelkästään vaan se lopputuotos, mikä on siellä YouTubessa. Rankemat mm. itse kun me ollaan siis yrittäjiä, niin mä muistan silloin, kun mä olin normitöissä, niin se oli 40 tuntia viikossa. Ja kun sä lähit töistä, niin sä oli niin vapaalla, mutta tämä niin pyörii 2, 4, 7, niin kuin, vähän niin kuin päässä tai mielessä. Niin no, ja varmaan no. koko ajan on se paine, että mitä keksii seuraavaksi. Vaikka Jep. tekin sanoitte, että teillä on ideoita paljon, niin varmaan, varmaan koko ajan joutuu vähän miettimään tulevaisuutta eri lailla. Kyllä. kyllä. Kyllähän tämä koika-kilpailu sitten on vähän niin kuin, että kuka saa näyttökertoja tällä. Me ollaan itseasiassa tehty sellainen video, missä mentiin oikeisiin töihin. Niin missä hommissa mentiin, olitte? Me oltiin monessakin hommassa. Öö, me oltiin, öö, Koulu ruokalassa tekemässä ruokaa Aaaa! Herättiin aamu vielä ja mentiin tekemään ruokaa viilassaalle mm. oppilaalle Oliko rankkaa? Oli no oli se yllättä... Sillä tavalla siis, se oli aika paljon sitä ruokaa piti tehdä niinku kiloina niin se piti mm. jotain lohta kun heiteltiin siihen jättipataan Niin sitä aika paljon Kuka teidän mielestä on paras tupettaja ja kuka on teidän iso esikuva tässä hommassa? Mr. Beast Eli... Mm. David Dobrik on mulle. Sitten oli kans kysytty, että onko uusia musiikkivideoita tulossa? Oi, oi, tarkoitan. kova. Onko mitään tiputella, että millä aikataululla? Ehkä aikataululla, mutta me halutaan seuraavaksi tehdä sellainen rock-tava biisi. Ja me halutaan tehdä mistä me perustetaan oma bändi. Ja sitten me tehdään se Mun lapsuuden unelma on ollut, että mä saisin sähkörumut ja osasin soittaa niitä. Niin mä nyt ajattelin hankkia ne varten. Hyvä, eli kaikille muillekin käykää tilaa Niko ja Santun pelikanava ja pääkanava. Me kiitetään teitä Niko ja Santtu huikeita, että pääsitte vieraaksi meidän Live-lähetykseen. Me... oli tosi ja rento se, se tosi ja Hyvää syyslomaa kaikille katsojille, se nyt on. Kiitettiin vielä siinä erikseen Niko ja Santtu ja nyt ollaan taas taas tota, liven äärellä. Meidän seuraava vieras. Seuraava live-vieras tosiaan on paljastamatta ja haluatko toimia, toimia... Virallisena paljasta. Kyllä. Juha Miedon sanoen, Juhlja. havuja, en sano loppuosaa, mutta Havu gamingistä meille saapuu. Ei ole itse asiassa Juhamiedon, mutta. <tos> Ei, <tos> <kukaan se on. tos> Ei, Joku, joku muu. Niin, Ei, miten. Niin. Miten olikin. Mutta tuota, Havu Gaming-organisaatiosta, se ainakin tiedetään, että Havulta joku on tulossa. Töttöreä, Havu Gamingilta, eli Suomen varmaan. Jos se nyt huijaa, niin yksi isoimmista e-sports organisaatioista. Heidän markkinointi- ja projektipäällikkö hyppää, hyppää linjoille tänään. Mukana lähetyksessä myös Niklas Pehkonen Havu Gamingiltä. Tervetuloa. Tervetuloa. No. No, morjesta morjesta. Mukava olla, olla täällä tänään. Miten se on perjantai rullannut toistaiseksi? No perjantai on itse asiassa rullannut mä tuossa aamulla set meidän Nenäpäivä lähetyksen kuntoon ja sitä pyöritellyt koko päivän tuossa, että homma rullaa ja aika päivä tietysti ollut, mutta se on tämmöistä on urahdun välillä tehdään pitkää päivää. Onko havulle organisaationa just tommonen hyvän tekeväisyyteen lähteminen, niin onko se korkealla teidän arvoissa? Joo, meillä arvot on... Niin kuin ihan kaikissa toiminnassa, eli tuetaan sitten terveellisimpiä elämä, elämänvalintoja. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi puhdistamon kanssa tehtiin just uusi, tavallaan energiajuomassa, missä yhtään lisäaineita. Et että me tiedostetaan, että energiajuoma kuuluu pelaamiskulttuuriin. ja muutenkin ei pelkästään vai vaan yleensäkin nykyisin hyvin paljon ihmisten arkeen, niin, niin haluttiin mm -hmm. olla tuomassa ja tukemassa ja löytämässä terveellisempää vaihtoehtoa. Se, niin oikeastaan, meillä on hyvin vahva arvopohja ja se näkyy kaikessa meidän työskentelyssä ja ratkossa, no. mitä tehdään. Teille tuttu tällainen valtakunnallinen peliviikko, mutta suomalaisten kirjastojen muistaakseni lanseeraama, lanseeraama on, tapahtuma. On, on tuttu, joo. Että oikeastaan ehkä tänä vuonna niin vahvasti ei ole tullut itelle vastaan, mutta aikaisemmin vuosina on ollut erilaisissa hommissa sitten vahvemmin ehkä tullut vastaan. Mutta se on mukavaa, että tulee tämmöisiä teemaviikkoja, niin ne kuitenkin rakentaa sitä vanhoja stereotypioiden yliajamista niin sanotusti. Elikkä, elikkä Niklas. Miten päädyit e-urheilun pariin? Mä koitan, koitan pitää simppinen tämän tarinan kuitenkin, ettei lähdet ihan, ihan laukalle. Mutta joka tapauksessa, mun, silloin kun mä olin, olin mitä nyt olin, 2000 20-luvun nuori kaveri vielä silloin, niin mun isoveli itse pelasi niin sanotusti ammatikseen Dodia. Dodia, joka ei silloin kävi Jenkes pelasi CPL-tapahtumat, oli silloin ne vuoden isoimmat tapahtumat. Ja, ja tavallaan silloin ehkä oppi kasvamaan siinä, että tämä että on niinku hauskaa ja siistiä, että tämmöistä tapahtuu. Ja totta kai silloin ne hommat oli vähän erilaisia eikä sitä niinku rahoille päässyt, että se oli, se oli paljon pienempää se homma silloin. Ja, ja sitä kautta sit tuli olevan aktiivisesti itse pelattua ja outoa, niinku, vähän niin kuin skeneessä vapaamatkustajana mukana. mukana. Mutta sitten tavallaan ä, työn puolesta ja niinku, urankohalto oli, olin että AMK-ssa opiskelemassa silloin ja silloin oli just Alkamassa projekti siellä liittyen e-urheiluun. Ja, ja sattumalta tuli vain jotenkin puheeksi, että hei, että niin tiedätkö miten paljon e-urheilusta? No, tiedä jonkun verran, että on tässä niin koko elämä tullut tätä hommaa seurattuin, niin, niin, niin sitten, sitten, sitten, sattumuksien kautta päädyin sitten siihen projektiin mukaan. Mukaan ekana ja, ja siellä lähdin vetämään, vetämään sitä. Ja sitten tuli pikku muut, muuttuja siinä ja Sotkomon, jymyn jymyn toimari soitti ja kysyi, että he haluaisi lähteä EU-urheiluun mukaan, että voisitko tulla niin kuin konsultoimaan heitä, että miten he voisivat lähteä messiin. messiin. Ja menin konsultoimaan ja lopputulema oli se, että sitten allekirjoitin myös sinne työsopimuksen, sitten, että, mm. että, että lähdin sitten manageroimaan ja pyörittämään sitä e toimintaa sitten heille ja CS-joukkuetta. CS ja, ja sitä pyörittelinkin 2017-2020 lokakuuhun asti. Erillisessä roolissa joukkueen kanssa matkusti hyvinkin, hyvinkin paljon, hoidin kaikille. Ja, ja, ja sitten siirryin viime lokakuussa havukamingiin sitten. Vähän vanha kunnon on että välillä pitää tehdä jotain muutakin, niin, niin siirryin mm -hmm. toisen eu urheiluorganisaation periaatteessa tekemään vähän samoja asioita. Oliko kuinka iso homma tuossa toiminnan käynnistämisessä? No se oli silleen. Silloin oli ehkä vähän helpompi vielä Suomessa kenen tilanne, eli oli, paljon, oli vähän organisaatioita, mutta oli paljon jo hyviä jengiä, jotka pärjäsi pärjäs, niin maailmalla, puhutaan kuitenkin niin top 100 listalle ja, ja, ja mm. sitten niin heti niin ajattelin, että tämä on niin järkevä. Se on ollut pitkään kuitenkin Suomessa semmoinen, niin ykkös, ykköslaji ja niiden seuraajia ja niiden pelaajia, että et kanssa ja sitten mä heihin yhteyttä. Ja... Ja, ja neuvotteltiin ne sopimukset, mutta sitten totta kai, kun sitten lähdettiin perustamaan niin sotkoma sotkomyymys, eli oli totta kai paljon niin uusia oppimisballeja, mitä, mitä, niin kuin, mitä asiat eroivat niin perinteistä urheilusta, että ei, ole, ei ole varmaa kalenteria, vaan kaikki elää viikkokohtaisesti. Me ei välttämättä maanantaina tiedetä, mitä me tehdään perjantaina, ja niin kuin, me vaan niin ollaan valmistauduttu henkisesti siihen, että silloin voi tapahtua jotain, ja sitten saatetaan lähteä pari viikkoa varoajalla ulkomaille turnaukseen yömmäs. Niinku kaikki nämä toimintamallien toki myös itselle oppiminen, mutta myös niin organisaatiolle opettaminen oli oli niin alkuun vei aikaa. Miten hommat muuttu sitten kun hyppäsit havun kelkkaa? No hmm. se oli oikeastaan olisimme päättää että on, on markkinointi ja sitten opiskelu, äh, ehkä hmm. ja se on niin tavallaan ehkä aika luontainen, luontainen, ala mulle aina ollutkin ja sitten sattumuksien kautta niin havu, havu tarvittiin niinku markkinointiin markkinointipäällikköä ja projektipäällikköä, ja sitten niin tavallaan ne kohtasivat. aika oli molemmille oikea niin sanotusti. Ja Jaa. se tarkoitti mulle sitä, että mun vastuualue kapeeni todella paljon. Ja pystyi niin kuin, keskittymään niihin tiettyihin asioihin ja viemään niitä asioita eteenpäin. Et totta kai se helpottaa mun arkea todella paljon. Hmm. Mun ei tarvi niin kuin, ihan kaikkea hoitaa, vaan, vaan mulla on se oma tontti, mikä mun pitää hoitaa. Mikä on ollut sun lempipeli nuorena? Niin, no... Mä, mä, mä oon, oon niin CS1.6 ihmisiä ja Dodi 1.3. Pitäisi valita joku peli, mitä mä haluaisin, että tulisi, niin on Dodi tulisi tavalla vähän samaan tyyliä kuin Global Offensive, että tulisi uusi versio siitä, niin se olisi hieno. Siitä mä tykkäsin tosi paljon. Ehkä sehän oli Half-Lifein pohjalta tehty toisen maailman perustuva Day of Defeat. Olis modi. Niin se oli, se oli, siitä mä tykkäsin se rytmi, se oli tosi hieno ja mä paljon, paljon ihmisiä, jotka tykkäs pelata paljon, että siinä on ollut potentiaalia kyllä tulla isoksi EU-urheilupeliksi, peliksi, se, se on ehkä semmoinen, mikä on, on oma ykkösjuttu. Mutta onko mitään niin kuin tietoa, että onko Havulle tulossa mitään Call of Duty tai vuoroson joukkueita täällä kiinnostuneita? <laughs> <laughs> no kyllä se tulee niin kuin, todella paljon meille että et, eri, eri peleistä ja suomalaisilla on totta kai kiinnosta paljon meidän havun. Ja me käsitellään kyllä ne suuri, suuri osa aina niistä. Ja... Kyllä me niinku pohjitaan, jokaista peliä pohjitaan. Käytännössä niinku aina, mutta se on hyvin paljon riippuu siitä, tavallaan se lähtökohta. Että me ei nyt tietoisesti laajenneta tällä hetkellä ehkä mihinkään peliin, niinku tavallaan etsimällä etsitään mitään joukkuetta. Niin. Mutta tavallaan, mitä me tehdään kuitenkin, niin Aina kun tulee joku mielenkiintoinen kiinnostava suomalaisjoukkue jossain uudessa pelissä, niin me katsotaan, että onko se potentiaalia mihinkään asti pärjätä. Öö, niin kun ensinnäkin Suomen mittakaavassa, sitten maailman mittakaavassa ja sitä kautta niin kun miettiä, että voisiko se olla meille hyvä, hyvä tapa. Kuitenkin meillä on yksi iso lähtökohta, että me halutaan tukea suomalaista skeneja nimenomaan. Aivan. Mutta mut, samalla kuitenkin meillä... Totta kai jokainen organisaatio haluaa olla huippuorganisaatio, käytännössä ja pärjätä mahdollisimman hyvää, niin se myös niin tarkoittaa sitä, että asoitetaan aika kuvat tavoitteet aina sitten, jos johonkin lähdetään. Tai ylipäätänsä e-sportsissa, etsitäänkö valmiita nippuja vai etsitäänkö yksilöitä, talentteja, joista sitten muodostetaan niitä joukkueita? Toi on tosi hyvä kysymys. Ja mä voisin vastaa, jos lyhyesti vastata että molemmat on käytössä. Pääsääntöisesti monet organisaatiot silloin, kun ne lähtee ekaa kertaa johonkin uuteen peliin, niin ne tekee sen, että ne haluaa lähteä valmiiseen joukkueeseen. Kyllä, mä kannustan siihen, että niin kun pyrkii löytämään omaan tasosta porukkaa tai pikkusen parempaa porukkaa oma, omalta tasosta. Niin varsinkin tämä nyt koskee enemmän joukkueilla ja tämä esimerkki, mutta ja löytämään ja oppia niiden kanssa pelaamaan, ymmärtämään sen pelimekaniikan, kun pelataan joukkueena eikä yksilönä. Urheilun merkitys auttaa sua, niin tavallaan. Pitämään ja niin kehittymään sinulle myös paremmin. Että, se, että pelkästään ei jäämäytä pelaa, Totta kai jokainen tietää, että pitää pelata todella paljon, jos haluat tulla ammattilainen. Kyllä. Ja, mm. ja, ja, mutta se, että jos haluat oikeasta hakea, niin olisi kiva se, että Mä miettii itselleen sopivan niin kuin ulkopuolisen treenin, mikä tukee, tukee sun fyysistä kuntoa sitä kautta sitä kehittymistä. Kyllä. Mm. Voin puhua vaikka havun niin osaa käyttää tuota Kuntosalilla aina päivä ennen tärkeitä peliä. Osa käy aamulla lenkillä ennen sitä peliä. Jokaisella on tavallaan oma, oma tapa tuoda sitä urheilua ja virkistyttää mieltä ää, ennen, ennen niin turnausottiluita. Se on niin kuin, tärkeä osa kuitenkin tätä lajia. Et meilläkin joukkue treenaa monesti. Meillä alkaa 12. päivällä, alkaa treenit. Ne kestää jonnekin kuuteen, 8 asti treenataan, siinä on tunnin tauko välissä. Se pitää sisällään käytännössä joukkoja treeniä eikä pelata harjoitusotteluita, jotka kestää tunnin. ja Sitten pitää niin puolta, missä käydään taktiikoita ja muita läpi, mitä halutaan tehdä. Ja Sitä, sitä yleensä tehdä 5-6 kertaa viikossa, eli se tulee niin kuin ihan täys työpäivä vähän ylikin, mitä se niin kuin huipulla treenata. Jos niin haluaisi vaikka huippuseiässä seurata, niin suosittelen semmoisen kuin HLTV. HLTV tietenkin on sellainen, mistä näkee kaikkien pelit ja siitä pääsee aina, aina löytyy streamit niihin peleihin, niin pääsee seuraamaan ja oppimaan, imemään tietoa niistä peleistä ja niin huipuilta, minkä se näyttää. Mutta sitten jos havu, havu kiinnostaa nimenomaan, niin kyllä mä suosittelen ottaa meidän somet, somet haltuun, niin siellä kyllä me jokaisessa kanavassa kerrotaan aina silloin, kun meillä on pelejä tulossa kyseisenä päivänä, niin, niin, niin. ja sitten jos otan turnaasta alkamassa, niin me siellä infotaan niistä. Tahdotaan, tahdotaan teikäläistä kiittää mainiosta noin kyllä. 45 minuuttisesta. Mun mielestä ainakin itse opin paljon uutta EU-urheilusta. Oli ja... kyllä, tosi kattava. Seuratkaa Havu Geimingia. Eivät minua tarvitse seurata, mutta seuratkaa Havu joka, joka kanavassa. Et, et, et löytyy Instagramista, Twitteristä, YouTubeesta, ja Twitchistä, periaatteessa kaikkialta. Ja, ja, ja jos niin tavallaan e-urheiluun löytyy se intoihimo, niin, niin väyliä on monia. monia niin kuin vaikka teiltäkin varmasti ihmiset pystyy kysymään, kysymään vinkkejä, voitte laittaa mulle viestiä tai jos ei suoraan muuta halua laittaa viestiä ja kysyä niitä asioita, niin pyrin, pyrin aina vastaamaan. Et, et, et, et, et, kyllä me halutaan olla tukemassa varsinkin nuoria, nuoria jotka tästä niin kuin alasta on kiinnostuneita. Eli siinä oli meidän live, Peliviikon live. Voitto on hyvä lopettaa sekin live. Kyllä, totta ja totta oli kyllä totta hyvät totta höpinät tuo Niklaksen kanssa. Aiemmin eu -ruheilusta. Ja meidän jouluspesiaali livevieras on. Trrr, trrr, trrr, trrr. Roni Pack! <laughs> Kun me kiitetään illasta ja kiitetään teitä katsojia. Ja... Kyllä. Ei siinä. Hyvää viikonloppua kaikille. Nähdään. Moikka. Moikka. Laitetaan vielä mikki päälle, niin kuulutaan, eli heipodei! Eli aika. Tuomas ja Arttu täällä linjoilla toistaiseksi kahdestaan. Saa nähdä, saadaanko tässä vähän seuraa. Ainakin otsikon mukaan ollaan saamassa seuraa. Lähetään Vai onko se. tämä tämmöinen ultimaattinen huijaus? Että... Ei, kai, ei kai me nyt juksattaisi näin pahasti. Haasteeseen? Ronin, joo. Ei. Ronin Jola. kanssa tänään tarkoitus on käydä QNA-juttuja. ja sitä sitten Q&A jälkeen käynyt pikku haaste, me karsittiin sitten, että kuka tähän ö, Skapaan pääsee, ja tota, meillä oli paketin paketointi. No, mitkä se odotukset? Miten menee? No mä ajattelin voittaa kyllä paketointi. paketointiin. on so, kuule juukelis puukelis mä voinan <laughs> Ei. Tota, odotukset on sellaiset, että no kyllä mä nyt myyn voitan. Katsotaan, hyvä tulee. <hys> mä ajattelin, että tänään mentäis tuurilla, ei taidolla. Mä aion voittaa tän taidon. Joo, mähän oon siis voittanut korvatuuturin. Oi, niin osakilpailun vuonna 1997. joten ei oo Semmosta. Semmosta. pitäiskö meidän nyt kuitenkin paljastaa yksi asia? No, mikä se? No sehän on se, että voittavaa pakettiahan me ei nähty tässä videolla. Ei muuten nähtykään. Totta, totta. Elikkä siellä ehdotetaan Janne ja nyt voidaanko paljastaa Jannen, Janne. Jannen paketointihan se oli. Ja meillä on kyllä videotodisteet tästä, että Janne se voitti ja oli nopein. Ja voin sanoa, että aika tyylikäskin paketti tuli jopa. Tämä on siis... Siis... Mennään katsoa Jannen suoritus. No, mitkä se on fiilikset? Tosi hyvät. Lähettiin voittaa. Se on siinä. Voittajan paketti. Huh! Oli muuten aika suoritus. Ja Let's go, Janne! Janne pääsee myöhemmin haastamaan Ronin, Ronin tuossa haasteessa. Joka sitten kerrotaan vähän myöhemmin Jannelle ja Ronille, että mitä on luvassa. Hei, pitäiskö ottaa semmonen, semmonen voittaja haaste? Otetaanko pikkunen voittaja-haastattelu? Jos Arttu poistuu tästä ja kysellään vähän Jannelta fiiliksiä tosta paketointi ja, ja sieltä Janne jo saapuukin paikan päälle. Tervetuloa Live-lähetytöseen ensinnäkin tässä. Jännittääks olla tälle haastamassa kohta Ronia tehtävässä, joka paljastaa vähän myöhemmin? No kyllä, kyllä jännittää. Että nyt kyllä. Taas Arttu takaisin lauteille Noniin. ja me alkaa kohta ottaa yhteyttä Roniin, niin päästään kyselemään vähän teidän kysymyksiä. Olen mä. Ei kai siinä, me lähdetään sitten, kato, ottamaan yhteyttä Roniin, jos me täältä... Jännittävää, vastaako te meille? Testi, testi, kuuluuko? No sieltä hän kuuluu ja Roni on meillä nyt livessä lähetyksessä. Tervetuloa RoniPack! Kiitos, kiitos. Täällä ollaan joulutunnelmissa. Teillä on kyllä vähän hienompi backdrop tuolla taustalla. Mä oon täällä meidän toimistolla, mutta jep. Mä voin kyllä jossain vaiheessa paljastaa semmosen ison projektin, mitä me ollaan tässä tehty. Tulen täällä. Oh Oho oho, eli se voi so saman näytä, Vai myöhemmin. näytä, näytä heti. Okei, okei. Okay, okay. Ihan niinku 10 mä hakemassa se. Lasketaanko aikaa? On nopeä kaveri. On oh. Oh. Oh. Onko tuo Ooh. tehty. Wow. On. Wow. Ei terve. Kauanko mennyt aikaa? 21 tuntia mennyt. <laughs> Vähän. Hei, meillä on tullut kysymyksiä nuorilta, jotka nuoret halusivat kysyä just sulta, Roni. Milloin sinä aloitit tubettamisen? 2012, että nopeasti laskettuna se 10 vuotta tulee ensi vuonna täyteen. Että pitää kaiken näköisiä spesiaaleja sitten keksiä, että jos täällä katsojilla on jotain ideoita, niin voi laittaa vaikka Instagramissa dm viestiä niitä. Eli juhlavuosi tulossa. Kyllä vain, okay. kyllä vain. On mulla jotain pieniä ideoita, että mitä sitä voisi juhlistaa. mutta... Mikä on siistein yhteistyö, jonka olet tehnyt? Ehkä paras yhteistyö, mikä tuli mieleen, oli toi, semmoisen kuin Go Explorin kanssa, joka lähetti mut Kostarikaan kielikurssille puhumaan vähän Espanjaa. Ja sillä reissulla mä pääsin avustamaan kilpikonnia, tai kilpikonnaa munimaan keskellä yötä. Kostariikan rannoilla. Enpä olisi koskaan kuvitellut, että sähköpostiin tulee viesti, että haluatko lähteä kosta ja emokilpikonnaa ensin pelastamassa sen hengen ja sit jää saamassa, että ei hätää, kyllä mä saadaan nämä kaikki munat talteen. Se oli Aino. vähän semmonen VTF-momentti. Katotko muiden tubettajien videoita? Jos katsot, niin kenen katso? Aika paljon mä katon. Se kuuluu aika lailla tähän työhön kanssa, että tietää mitä, mitä tapahtuu. Ja tota, aika paljon mä seuraan League of Legendsia, en tiedä ottako, kuinka perehtyneitä. No ei ole siihen juuri siihen peliin, peliin. Ei ole okay, ikinä. No. Vieläkin, eikö se ole aika vanha peli? Onhan se on aika pitkään pyörinyt, mutta aina tulee uusi, uusi kausi ja uudet hahmot ja tälleen. Kyllä se niinku pressinä pysyy ja nyt siitä on kaikkea Netflix-sarjaa sun muuta. Et se, on niinku, se, on, se on tosi lähellä sydäntä. Että mikä on sun uran isoin saavutus? No se on kyllä... Joo, kyllä se on toi Aajunnu ja SM-hopea. Et... Siellä oli chatissa tullut kans kysymys, että... Aiotko pitää joululomaa videoista? No joo, hyvä kysymys. Mm, kyllä mä varmaan tuossa niin välipäivinä teen vähän silleen fiilispohjalla. Meillä on vielä muutama, muutama hauska video tulossa. Niin kuin toi Lego-setti, minkä näitte, niin siitä on tulossa videota. Ja, ja tota, hmm. Varmaan teen silleen, että mä otan mökille, otan kannettavan mukaan. Ja jos tulee sellainen fiilis, että tekee mieli tehdä, niin sitten tekee. Jos ei, niin sitten chillailee hyvä puoli tässä duunissa, että pystyy vähän itse päättämään, että milloin tekee ja milloin ei. Sitten oli tullut chatissa kysymys, että mikä on lempiharrastus, jos on lempiharrastusta, niin jos salipändiä ei laske, niin mikä on sitten sen jälkeen paras harrastus? <tum> voi vitsi, vietiin se salipändi, mm, ei, ei voi käyttää, ei voi käyttää. Mä just mietin, että vitsi kun olisi jotain harrastuksia vielä. Saa ehdotella vaikka siellä chatissa tai laittaa mulle viestiä, Mitä, mit, mitkä voisi olla semmoisia harrastuksia, mitä sopisi mulle. Sulla on varmaan myös vähän jännä tilanne, kun harrastuksesta on tullut ehkä niin kuin ammatti, niin vähän, että siinä on yksi harrastus vähän niinku kadonnut sen vuonna, se siitä tuli työ. Että. Usein sitä pitää ihmisille selittää, vaikka kun mä kerron, että Ihmiset sanoo, että mitä sä jaksit tehdä noin paljon töitä, sitten mä rakensin 21 tuntia lego että ei tää nyt niin hirveä <laughs> työltä tunnu, että ei tuu semmoinen, että voi vitsi, kun kellokortti taas pitää aamulla laittaa ja illalla. Ehdotuksia tuli frisbee golf, lentopallo ja koripallo, kiipeily. Oh. Lotto, miten mä unohdin koko frisbeegolfi, se on, siis sitähän mä vedän, mutta nyt, nyt on tietenkin ollut kuukauden tauko, mm. tai kahdenkin varmaan, ei pysty oikein ottaa vauhtia, kun on jäässä koko... Niin mm, on, se muute, muuten, muuten tota... Selällään ottamassa mm. lebbiä, jos siellä lähtee liian vauhdilla kokeilemaan. Pitäisikö meidän siirtyä sitten jo haasteen äärelle? Mä oon vähän luullut, että nyt voisi olla aika. Ja kutsutaan sieltä paikan päälle Janne, Chapion. joka veikki meidän haasteskaban. Sieltä Janne palaa. Marista. Marista, marista. Haasteena meillä on Jannelle ja Ronille kilpailla, kumpi kirjoittaa paremman joulurunon. Ja Siinä chattiin saa kirjoitella jouluaiheisia sanoja, joista poimitaan viisi Viisi sanaa, jotka pitäisi esiintyä sitten tässä runossa ja valmiiksi näitä sanoja, Se... mitä sieltä voi tulla. Joulutorttu, joulukuusi, tonttu toljanteri, niin tonttu, lahja, öö, lumi. Sanat ovat joulutorttu, joulukuusi, tonttu, lahja ja lumi. Ja tosiaan kaksi mintsaa on aikaa. Oletteko kilpailijat valmiita? Täysin valmis. Niin valmis kuin voi olla tällaisen haasteen. Sen. Aika alkaa... Nyt! Ja sit kun runot on valmiita, johon on puolitoista minuuttia vielä aikaa, niin tota, ensin vaikka Janne lukee omansa ja sen jälkeen Roni ja sitten katsojat sanovat kumpi voitti runohaasteen. Paketti showta ja vielä on jäljellä aikaa minuutti. Onko Ronilla vielä pahasti kesken? No ei, meikäläisellä alkaa täältä. Oh. Oh no. Tää ehkä on tämmönen räppi enemmän kuin runo. Ja Jes tai viimeiseen valmiiksi. No niin, ja sieltä kun aikakin kilottaa se kaksi mintsaa, niin ollaan valmiita. Jonne, ole hyvä, anna tulla, tulkitse runosi vain tässä. Lahjat on hukassa, tonttu on kuitenkin kotiin saapumassa. Joulutorttu uunissa palaa, lumihiutalle lahjani avaa. Joulukuusi kaatui, oli, oh. Siinä oli... <tätä> siinä oli. Kaikki sanat tuli esille, kyllä, kyllä. Roni, ole hyvä, saat tulkita omasi. On mul suussa joulutorttu, vihdoin on loppu. Himast löytyy kuusi, koht onkin jo uusi vuosi. Ikkunast kurkkii tonttu, mun lempilaatikko on lanttu. Saankohan mä yhtään lahjaa, ainakaan suvus ei ole yhtään kaimaa. Mul on niskas jumi, kun ulkon on kylmä. Lumi. Oi, oli, oli kova wow. Oli kyllä kova wow. Nyt voi, voisit... Siellä kyllä niin paljon spämmitään, että Roni voitti, niin kyllä me annetaan tämä varmaan Ronille tästä. Joo, kyllä, tämä on aika selkeä, ei. Tuo, ei, ei tuo... Yeah. Hyvä. Onneksi on. oli, mutta oli oikeasti tosi hyvä. Kyllä. Vähän kyllä laski toi riimien laatu kun lehmä häntä tohon loppuankohan. Että no ensin oli hyvin aikaa ja sit loppuankohan piti vaan niinku ö, lumi, ö, jumi, jumi, jollo mennään jumilla. Kiitos kun olit haastamassa Ronia ja otettais tuolta Arttu, Arttu takaisin tota ruudun ääreen. Katotaas, siellä oli mun mielestä vielä tullut jotain hyviä kysymyksiä. onko sulla Roni ollut mitään esikuvaa tässä tubettamisessa? Et kuka on semmonen vaikka tekijäkin ketä sä katot ylöspäin. No nykyään, kun kysyy keltä tahansa tubettajilta, että kuka on esikuva, niin se on se Mr. Beast. Kun se tekee niin isolla niitä videoita, niin sitten itsekin alkaa ajattelemaan, että no ehkä mäkin voisin tehdä vähän isommin. Hän on kyllä tällä hetkellä se kaikkien, kaikkein idoli, mutta toi... Muuten kyllä case on semmonen mitä on fiilannut, ja siinä ne ehkä menee. Sä oot Suomessa aloittanut tosi aikaisin Suomen äh, tupeskeneen nähden, eikö vaan, niin Onko Suomesta tullut sellaisia tekijöitä, keiden, keiden työtä sä katot ylöspäin? On ehdottomasti, että kyllä, vaikka niinku Niko Santtu on semmoinen duo, mikä teilläkin on siellä pyörähtänyt, mm. niin mm. ne on kyllä tosi myös, myös sille vähän pushaa tätä. siisti heidän kanssaan järjestetään nyt päivä 12.3. mennään Turkuun ottamaan mittaa toisistamme Lätkematsin muodossa. Niin, Niko ja Santtu ja totta kai kaikki, kaikki nämä on mun kavereita oikeastaan. Että niin, Suomessa on varmaan aika pienet ja... piirit silleen, että. varmaan, mm. varmaan, Joo. varmaan tuota Ju kutustuu. Ihan just Timus ja Lakko ja Herva ja rapone on tosi lähellä ystävä. Tämä on, on kyllä tosi, niin kaikki, kaikki tämä on aika yksinäinen ala, tämä SOME-ala, kaikki tämmöinen vertaistuki, kollegoilta on aina tosi kiva. Täällä on kysytty, että millä fiiliksellä maaliskuun jääkiekko niin miten eka matsi päättyi? Silloin voitettiin tiukasti 16-15. Eli lähdette puolustaa voittoa teidän tiimi. Jep. Sitten täällä on kysytty, miltä tuntuu olla Roni Back. Oi, hyvä kysymys. No ei kai siinä mitään sen ihmeellisempää, että sama voisi kysyä varmasti jokaiselta, että ihan vaan arkista elämää, elää ja kaikki aina kuvittelee, että jotenkin on elämä jotenkin tosi outoa ja ihmeellistä, tai ihminen on jotenkin erikoinen, kun hänellä on paljon someseuraajia, mutta sitten kun mun hetken he viettää aikaa, niin yleensä reaktio on se, että sähän on ihan normaali. Mut... No niin, mitä sä oikein nostit mut jonnekin jalustalle, tai kuvittelet, että paitsi jotenkin joku Elän ihan ihmeellisesti tai jotain. Että mä vaan mm. käytöissä niin kuin moni muukin käytöissä. kyllä mikä sulla viimeinen kysymys? No? Joululahja toive. Joululahe, se on kyllä ollut vähän semmonen tänä vuonna taas, että kaikki kyselee oman että en mä halua mitään. Ja sitten on sille, no pakkoa, mutta jotain sulle ostaa, mutta ei kun älä, en mä, en mä halua. Niin sieltä varmaan tulee taas jotkut lapaset. Mä, mulla on kaikkea hyviä, en mä oikein halua mitään. Hei kiitos tälleen live-yleisön edessä jo, niin voidaan alkaa lopettelemaan hmm. lähetystä. Onko vielä viimeisiä Oho, se on terkkuja katsojille lähettää? Muuta kuin erittäin hyvää ja Nautinnollista lomaa ei monta kuin jos ei nähdä missään muualla, niin nähdään vaikka siellä youtube puolella. Arttu klikkailee sieltä ihan klikkailee. just end stream ja toivotetaan meidänkin puolesta kaikille hyvää joulua. Joulua ja näin edespäin sieltä alhaalta. Ei ku joo, tuota, mä oon hyvät joulut ja nähdään nastassa. Kyllä, klik.